والدبو والدبو ولد أبو عربان كيلاش ولد والدبو ولد أبو ولد نقاش يا والدبوك أبو ولد ما شويات كاش يا مفاوضاتك للصدقات بنكي توالي داير صدقات أردك بخير مالتا سمات جاري جاري كالي في اللوبا بلدي ترسات يا دوبا ماشي سايق شو ماشي في لا انت على الرجال دي سلاح نظام تجيش ماشي ماشي بخيل حشيش ماشي ماشي تافين قبيلة وتدري شيد ذهبك بمركب بيجيك ماشي ولد أبو ولد أبو أرب بنكيلها شو أبو أبو أبو سيب النقاش أبو والد ابوك قلبونا ده يا والد ابوك والد ابوك والد ابوك ما شوية تمشي يا والد ابوك موازين مختلة مين؟ سما البلد دي ارجع البيت ما زرع بيت ناس كتيرة بتبيع ضميرة بتبدل الواح بطيلة صغيرة دولة خرابة غنية بترابة فاضت غريبة وفاضت شوابة كلهم قاعدين يحببوا حلة كسرة بيت كل دي مليانة دم حس كده احسب عمرك كم؟ أم في كم أم يومي بنايام جربا أم عيونك حية قامرة شقة كيلاش ربا بنايام جربا أم عيونك حية قامرة شقة كيلاش رشها سيبني والد ابو ما شويه كاشه والد ابو